مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ولكن يا مرحبا يا مرحبا زربت الفيديو ولكن ولكنها تجد انها تجد انها تجد انها تجد انها تجد انها تجد انها تجد انها تجد كابيل السيادة انها تجد انها تجد انها تجد انها تجد هاد النور انها تجد انها تجد انها تجد انها سنائبر ضروري ينجز من هذا قنص هذا وكفيه كمشي نمشي لهنا كنقص كيما شي واحد اقعد اسنائبر قاعد اسنائم سنائر جاء جاء جاء جاء سنائر جاء جاء سنائر جوج سنائر جاء هو هو هو اطايا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 لقد قتلت هذا الطريق ولكنه لم يتحدث. مستعد. مخانوم. عليها. تحاول الأجهزاء. ها هو سير معي. ها هو. ها هو هو مورايا اهلا يعني؟ الساموراي اهلا اهلا اهلا اهلا الساموراي اهلا اهلا اهلا في في اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بان, بان. باه قتلوه محد باهي طلب ليساعاود ميقداش عارفين الله لي لأ. ديت الله اوه معلم معلم شكاين هدا هذا هو قبيله معلم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 تلك اللقطة اللي عارف هاهو ماشي اسمعني ذاك عارفين اسمعني انا باطي هاهو يطلع من هنا ها اخر من بان بان بان فين بان الكلام. كوستا موريت قبايله ارا انتقمتله اسمع ديك الروبو اربع توان شتي ضروري يد كيف يعوضك لي قنبوله علينا انا اسف انا اسف انا اسف لا لا لا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا وياك انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا أصاف قالوا راه ماشي سهل الخصم سووا مشي سهل دي الموتى هم كتكون كل فرق هي يعني شكرا لك ما تقدر تتكلم عن اللغة العربية ، شكرا لك ما تقدر تتكلم عن اللغة العربية ، شكرا لك ما تقدر تتكلم عن اللغة العربية ، شكرا لك لقد دا اللي قتلني المشكلة ها حنا نشوفو واش غادي يديرو الحل ها هو دا مات شنو قتلكم لاحظ أي سات؟ مشكلة. مشكلة. مشكلة. مشكلة. مشكلة. مشكلة. مشكلة. مشكلة. إحنا اللي لازم لا ناري ناري ناري، ناري ناري، ناري ناري، ناري ناري، لا ناري ناري، لاش لاش لاش ناري، ناري، ناري، ناري، ناري، ناري لا ناري، ناري، ناري، ناري، ناري، ناري، Wow!